얘 නම කුසලා dama විතරයි. ඇට දැන් 43යි. ඔව්. මගේ මහත්තයා අවුරුදු 8ක් වෙනවා. ඔබන හොස්පිටල් එකේ වැඩ කරද්දි වැටිලා. එයාගේ පලන්කියක් වැටිලා මෙතන හත්තර. එයා එයා ජීවත් දැන් මේ ඉදල් වලට කූරු සොයාගෙන, පොල්කට සොයාගෙන ඉදල් හදනවා. මට දැන් කර කියා ගන්න දෙයක් මමත් මානසික ලෙඩෙක්. මම ළමයි තේන්නේ ස්කෝලේ ළින්නේ බොහොම අමාරුයි. ඉතිමන් බෑ. ළමයි ස්කෝලේ ළින්නේ කොහොමද කියලා. මගේ නම තසෞමියා දියොක්ෂි. කී වසරද? මම ඉන්නේ 8. පුතේ.ගේ නම ජයන්ත දර්ශන කුමාර. වයිස කොහොඳ? ඈ. නම ඇයි. අවුරුද්දම ඔයත් අපේ ගැටලු. විතින් කරගියා ගන්න දෙයක් නැහැ සර්. ඉතින් මේ ආව දෙහෙම නැහැ. ඉතින් ජීවත් වෙන්න කර කියා ගන්න දෙයක් නැහැ. ආවද නැහැ කියන්නේ රස්සාව කරන්නද? මොකද ඉතින් මේ ඊට ඊට සූරල ඒ ව්‍යාපාරෙක නියඳත් යාතු ගා ගන්න යාතු කැටයක්වත් නැහැ. අර මෙහෙම ලී ගාලා ගන්න. සමෘද්ධිය වලට හම්බවෙනවද? සමෘද්ධිය හම්බ වෙනවා සෑරි ඉතින් ඒකෙන් තම දැනට. ආහල පහල කොමලම අපිට ඉරට සූර ගන්න වතු වලින් ඉරට දෙනවා පොල් කට දෙනවා ආහල පහලින් පොල් ගෙඩියක් එහෙම තමා හොයාගන්නේ હાලුත් ඉතින් තියන දෙනවා ආහල පහල මොනවද ඉල්ලන්නේ මේ වීඩියෝ එක බලන අයගේ ටිකක්වත් අපේ මහත්තයාට දුන්නොත් හොඳයි කියලා කිව් වෙනනම් මුකුත් Mm-hmm. තව හඳනේ. ඔය කටු කොහින්ද හොයාගෙන පොල් කටු. ඔය කටුනේ ඒවනම්. අමුම වේද වෙලිචද? ඒ වෙලිච. වෙලිචක. ඔය හඳ කීර සාමාන්‍යෙන් දෙන්නේ? මේක නම් පානාද 35ට 40ට වගේ තමයි යන්නේ. පොඩි හඳ. ඇවිල්ලා මිනිස්සු ඒ ලොකු හඳ. ඒක 70ට. මේකද 100. ඔව්. මේ පහල කොටක ගේ තමයි දැන්ද පුළුවන් නේ. ඒක බැ. ඒක බැ. ඇයි මොකද්ද බැරි හේතුව? ඉන්ග්‍රිල් එක නැහැ. ඉන්ග්‍රිල් එක list නැව ඒක කැඩලා තියෙන්නේ. ගයින් තියවු. මේ මේ දවසලා අතිම්ම තමයි පිහිනුයි. මේ දිනු තමයි වැඩේ කරන්න පුළුවන් නේ. ඒක විරු බර එක. ආය කරත්තේ ආදින්න දුන්න හැමදේම තියෙනවා. මේ ජීවිලක කොයිම කරේ තේහෙද නැතිම්බේ ඇන්ඩ ගාන. හ්ම් මේ ඒක පස්සේ අර බඩ ගොඩක් ඇද්දා ඒක වාසේ කියලා නරෝද මේ ඉඳලා තරෝද. හරන්ටි ගහන සම. මම නම විපුල් ශාන්ත විපුල් ශාන්ත දැන් 50 හරිද 50යි පවුල විසිර කියන්නකෝ ළමයි දෙන්නේ නැහැ හ්ම් හ් ඉන්නේ අයත් ඉන්නවා එයාත් අසනීප මම ඉතින් මම දැන් අවුරුදු ගානක් කරනවා ආදර කතාවක් ආදර කෝගේ මේක තමයි ජීවිතේ දැනට වගේ ඉස්සලා මේෂන් වැඩ කරේ මේ බලන්චින් වෙලා හතක වෙනවා ඊට පස්සේ තමයි ස්ූපින් වැඩ කරන්න පටන් ගත්තේ හ්ම් හ්ම් මේක ඇද්ද ජීවිතේන දරුණු දෙයක් කියලා මේාලි කි මොනව කරන්නේ වෙනවා ඔය අර සාමාන්‍යයෙන් කරන්න පුළුවන් මේ වගේ මේ මේ වොඩ් මැෂින් එකක් හැමතිබොත් ඔය මේ සෑහෙන බිස්නස් එකක් කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඒ වගේ ඒවා දන්නවා. තක්කාලි ගහන්න පුළුවන්. ඒ පොඩි ඇන්ටික කඩ ඕනෙයක් දන්නවා. හ්ම්. දැනට මොනවද ඔයා හදන්නේ? දැනට මේ හැඳි විතර. කොල්කටු හැඳි. ආ කොල්කටු හැඳි. මේ වට මිටවල් තියෙනවා ali කපුගාස් වල අතු කරකුවේ අතු තියෙනවා එව්වා පලලා අරගෙන තමයි හදාගන්නේ නෝනත් මේකට උදව් කරනවද ඔව් සාමද බබල කොද ඉස්කෝලෙන් මේ නඹන මන්දිව ආවිද කි කි වස්තු දෙන්නේ ආයේ අටේ පොඩි එකන හතර හතර අත දුන්නොත් වඩා දේවල් කරන්න පුළුවන් කියලාද සොොහෙන්ය කරුකිතංුඨерм vals කරි උපිට Covid ක ඇකර 그다음에 වාහික් වෙසි එය අප backpack පිොහනෝරේ ම為什麼 විට උදා? ගක්්න්තිCongොහවpping නෝපෑයිaji ලඩුන් එගු. ක඿ර rigor, ඹහොළයතටadaş ව෋ටදේක සියලු දෙනාටමiteru ansaranae api nawula pahankanda kala sansade mama ehi darupa sabhapathiyara api me ævillla enne nawula pradeshiya leekam kottaase seenagama gammane anka 29 kiyena nivasata ehi jeevath wenne me upul kumarat e wage upul santhath e wage ma kusala මේ ආරීයම ආහින්සකයි දුප්පත් මම දනන විදියට උපුල් ශාන්ත හොඳ පෙදරෙල්වේ හොඳ වඩු කාර්මිකේ කාලයක් තිස්සේ ඒ වෙන කටවල නිලිතලා මේ ළමයි දෙන්නයි ඒ දරුපවුල හොඳට ආරක්ෂා කරගෙන හිටියා අ පහුගිය මේ අඹන මර්ගහකන්ද ජලාශයපතේට තේ නව රෝහල දික්‍රියේ මේ කර්මාන්තයේදී ඔහු දක්ෂ පෙදරා වියක වශයෙන් කටයුතු කළා. ඒ අවස්ථාවන්ෙදී මම හිතන්නේ පලන්චියක් මේ ඔලිස්සර් මාතරට වැටලා අ ඔහු ආබාධිත තත්යකට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඒ තාම අහිංසක විදිහට ජීවත් මේ ජීවත්වන ක්‍රමයක් නැහැ එයාට. දැනට මම දන්න විදිහට ඊතාම දක්ෂාන්ද මේ පිහිය වප්පිහිය ප්‍රයෝගික කරගෙන ඉඳල් ඒ වගේම ආදී නිර්මාණේ කරලා මේ ජෙවල් ගාන්ටේවා අර පාපැදි එක තියාගෙන අරන් ගිහිල්ලා කීයකට හරි ඒකෙන් තමයි ළමයි දෙන්නගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වලට කරන්නේ අපි ඇවිල්ලා බලපුවාම ඇත්තටම අපි මිනිස්යෝ වශයෙන් උදව් කළ යුතු වෞලක් බව මගේ හැඟීම අපේ කලා සම්සදය පහංකන්ද කලා සංසදයේ මේ වගේ කලාකරුවන් නැගලා සිටීම සඳහාම ආරම්භ කරපු ව්‍යාපෘතියක් සමාජ සේවා ආයතනයක් ඒ තුළ අපට මේ උපුල්සාන්තර අවශ්‍ය කරන යන්ත්‍ර ආදී ආරම්භ දඬ තරම් අපේ සංගධනයට ශක්තිමත් නැහැ අපේ සංවිධානයට ආශිර්වාද කරන අපේ සංවිධානය තුළින් යම් වින්දනයක් ලැබෙන ලෝකේ පුරාම සිටින අපේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් එවැගේම ලෝකවාසී ජනතාවට අපි ගෞරවණීය ආරාධනා කරන මේ මොහොතේ මේ අහිංසක පවුල ජීවත් කරවන්නට දැන් හට අනිද්දා වෙනකොට මේ දෙවනි දරුවා ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටිනවා අනෙක් දරුවා සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටිනවා විශාල බරපතණක් දරන්න වෙන ඔහුගේ අධ්‍යාපන කටයුතු වෙනුවෙන් මම දැකලා තියෙනවා කුඩා දරුවා හතරවසරේ ඉන්නේ ඕනෑම විදුලි උපකරණයක් ගලවලා අ නැවත හයි කරනවා කැඩිලා තියෙනව හදනවා ඒ පොඩි වයසට ඒ දරුවා එහෙම දේවලුත් කරනවා අ ඉන්දන ප්‍රශ්න දිහා බලලා මට දවසක් කියනවා මොනුස්සයා සේනමාම අය අපිට වෝල් කපන්න පෙට්‍රෝල් ඕනේ මේ මම වල් එකක් හදුවා කියලා පරණ මෝටරේක බැටරි කෑල්ලක් කයි ලී එක බඳලා කෙලවරේ යකට තහඩුවකින් තලයව හදලා ගෙනල්ලා මට දෙන්නවා ඉතින් ඒ වගේ උපුල්සාන්ත වගේම හරි කුසලතා පූර්ණ දරුවෙක්ගේ ඉතින් මේගේ අනාගතය ගොඩනඟන්නට අපිත් එක සම්බන්ධ සියලු දෙනාටම අපි ආරාධනා කරනවා හැකිය කෙනෙක් අනේ මේ පාවල ගොඩ දාමු පාවලට ඒක තමයි අපේ මනස තමයි අරගෙන යට අවශ්‍යයි. ඔබේ චැනල් වලට පැමිණෙන්න. මේ තරගෙම අවලීමට අවශ්‍යයි. උදටනිස්සේ අපි YouTube නාලිකාවේ දක්නපසෙන් තියෙන subscribe button එක ඔබලා bell icon එකට subscribe කරගත්තාම ඔබටයි අවස්ථාව හුදාගන්න. එනම් මාතකත්වෙත් මේ වීඩියෝව නරඹලා අවසානයේ subscribe button එක ඔබලා bell icon එක ඔබලා like කරලා යන්න. ආය දවසකමම මේ වැනි වීඩියෝක